احبابي كلمتي موجهه الى ان يجب على العبد ان يستودع الله ما ملك ويستودع الله نفسه وماله وولده فان بعضنا لم يستودع الله شيئا اعطاه ولذلك فقد هذا والله جل وعلا كما ورد في الحديث الذي رواه ابن حبان وصححه الالباني عن ابي, عن, أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إذا استودع الله شيئاً حفظه وفي رواية إن الله إذا استودع شيئاً حفظه فإن بعضنا لو أراد أن يحفظ ماله وضعه عند أمين وإذا وضعه في البنك امن كيف وأنت تودع المال عند الله وصحتك عند الله وولدك الصغير عند الله وزوجك عند الله فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين ولذلك يعقوب عليه الصلاه والسلام ذهب يوسف وبيضَّت عيناه من الحزن وعاش الالام طعنه في القلب وغصه في الحلق وياتيه من كاد ابنه ورمى ابنه في الجب وباعه بيعه العب ابناؤه ياتون يريدون بنيامين الاخ الشقيق ليوسف وماذا يقول لهم؟ يحاولونه ويراودونه أن يعطيهم أخاهم لما حتى يطعموا لأنهم في سنين محل عجاف فماذا قال؟ هل آمنكم عليه؟ هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل أنتم ضيعتم يوسف أتريدون بعد يوسف بنيامين ولكنه استسلم حتى لا تعيش اسرته في ضنك الجوع والحاجه فدفع بنيامين اليهم وصدقهم وقد اخذ المواثيق عليهم فما صدقوا في الاولى هل يصدقون في الثانيه؟ ما توكل وما التفت اليهم انما اوكل امره الى الله اوكل امره الى الله فدفع ابنه الثاني وقال فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين وقال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا ثقة في الله لأنه استودع ابنه استودعه الله ولذلك نقول لذاك الذي له أبناء ذهبوا إلى المدارس وأبناء دفعهم إلى قصور الأفراح وما أدراك في تلك الليالي التي لربما كان فيها الشيطان حاضرا فاختطف الشيطان عافية زوجة أو ابن أو ابنة بسبب عين كائدة حاسدة أما ودعتهم ربي أما استودعتهم الله فإن الله إذا اودع شيء واستودع شيء فإنه يحفظه لأنه خير الحافظين جل وعلا كان عليه الصلاة والسلام يقول عند نومه لاحظ النوم تضع رأسك على الوسادة هل تستيقظ أم لا؟ الأمر ليس لك وأنت لا تدري العلم عند الذي بيده مقاليد كل شيء الحي القيوم المحي المميت تضعها وتستسلم وكم من واضع رأسه على الوسادة ما استيقظ وما قام وسُلبت روحه أيقظوه فما استيقظ من السنة لك أيها المؤمن؟ إذا وضعت رأسك على الوسادة أن تقول ما قال الحبيب إنه يودع هذه الروح عند مالكها وفاطرها باسمك ربي وضعت جنبي وباسمك أرفعه إن أمسكت نفسي إن أمسكتها فارحمها أي قبضتها موت إن أمسكتها فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين البعض منا يضع رأسه وشخيره وغطيطه ضج المكان دون ان هذا الذي بك بعضنا يشخر والشخير اكبر خطوره ان يموت لهم هذا بسبب انسداد النفس ولربما توقف قلبه من النظر اما ارسلت روحك اما حفظتها باستيداعها يا رب احفظها احفظها بما تحفظ به عبادك الصالحون أيها الأحبة وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا ودع أصحابه ووقف أمامهم وهم يريدون أن يذهبوا إلى غزو في سرية أو إلى سفر وقد جد بهم المسير وقد يعودون أو لا يعودون كان الحبيب يودعهم بكلمة الحفظ بعضنا يقول في حفظ الله في أمان الله كلمة جميلة لكن استحذر هذا إذا قلتها لابنك في حفظ الله ودعتك الله الله يردك سالم اللهم أنت الخليفة في الأهل أنت الخليفة في الولد فإنك بذلك كأنك تقول يا ربي لا حول لي لا قوة لي أبنائي قرة عيني احفظهم يا رب لي بما تحفظ به عبادك الصالحين كان الحبيب إذا ودع أصحابه يقول أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم تذكير وحفظ من الله لهم والبعض منا يخرج ابنه غضبان عليه رح الله لا يردك ولا يرده الله نعم رح الله ياخذك ويأخذه الله رح الله ينتقم منك حسبي الله عليك فينتقم الله منه ويعود مشلولا أو قد خرج من الحياة في حادث سير أو غيره لذلك احذر يا عبد الله إذا خرجت أخرج أبناؤك من عندك ففوض الأمر إلى ربك وقل يا رب أنت خير الحافظين فاحفظهم فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولا تدعو عليهم أو على الأقل لا تخرجهم وقلبك منقبض لربما انتصر الله لقلب أم أو أب متألم من جحود الأبناء فتكون القصاص ألا يحفظهم ألا يحفظهم ثم يعود بعض الآباء إذا دعا على ابنه أو أنه ما استودع ابنه ربه فإنه بعد ذلك يشعر بالألم والحزن يا ليتني استودعته ربي يا ليتني لم أدعو عليه أستودعكم الله كان الحبيب يقول أستودع الله دينكم وأمانتكم وخو وخواتيم أعمالكم والمسافر من السنة إذا سمع هذا الدعاء أن يقول وأستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه أي أن المقيم بحاجة للحفظ والمسافر بحاجة للحفظ والنائم بحاجة للحفظ والجالس بحاجة للحفظ ولولا حفظ الله والله ما تقلبنا على الفرش ولولا حفظ الله لما تنقل تنقلنا في مناكب الأرض لكنه هو الحفيظ العليم جل وعلا قصة وردت في الصحيح صاحب الخشبة رجل اقترض من رجل مالاً قصته اختصاراً ثم رحل في البحر أخذ منه ألف دينار ثم رحل وتواعد على رأس الحول فقال له من الكفيل عليك؟ قال الله الله هو كفيلي وكان الإيمان في قلبيهما سلمه وودعه فلما انقضى الحول أراد أن يعود إلى أرضه ولا بد من قاربٍ يركبه ما وجد سفينةً كان يخرج كل صباحٍ إلى المساء علَّ سفينةً أن تمر وقلبه فيه خوفٌ ألا يصدق في موعده فالكفيل هو الله وهو يعظِّم الله أخذ خشبةً ونقرها ووضع المال فيها ووضع منها رسالة ثم سدَّ الثقبة وألقاها في البحر ألقاها في البحر وذاك كان ينتظر الموعد ويأتي ذاك إلى ساحل البحر المقابل ينتظر قادما يأتي إن كفيله هو الله ينتظر على الساحل أيعود ما عاد هل كذب في موعده هل ما طلني إذا هو يرى خشبة قد ألقاها الموج قال هذه تصلح أن تكون حطبا يعني بنذهب في البيت ونوقد على القدور بها فلما ذهب للبيت بفأسه فلما اراد كسرها اذا بالدنانير تتناثر واذا برساله صاحبه حال دوني ودونك البحر ولم اجد حامله تحملني ولا سفينه تنقلني فلما انتظر اخذ المال ودعا لصاحبه الوفي ذاك بعد ايام طوال اتت سفينه ثم اتى وكان قد تاجر واثرى فذهب اليه وطرق الباب ودفع لا يعلم أن الخشبة قد أوصلته أو وصلته وقد استودع الخشبة ربه استودعها الله يوم ألقاها في البحر ومعذرة إلى الله ذهب وطرق الباب يعطيه الألف قال ولكنك أوفيتني من أين قال الخشبة استودعتها الله فها هي تصلني وأوفاه ذاك الوفي رمى خشبة في البحر وما ذهبت وطفت حتى وصلت ثم وصلت في يد من؟ في يد الدائن والمدين بينه وبينها الآلاف إنه الله إذا استودعته شيئا حفظه أيها الأحباب إن مما يحفظ الإنسان ويجب أن نعلمه أنفسنا وأبناءنا ألا أن يُصبح في صباح إلا وهو في ذمة الله ولا يُمسي في مساء إلا وهو في ذمة الله وكيف ذاك؟ ان من صلى الفجر جماعه للرجال الخطاب، الخطاب للرجال تخرج في الصباح الى دوامك وانت لست في ذمه الله ويحك اذا في ذمه من انت؟ في ذمه من انت؟ انت بحاجه لحفظه ورعايته وكلاه وهذا العظيم يكفيك شر ما خلق سواء تراه العين غاسقٍ إذا وقَب أي كلُّ شرٍّ يختفي في ظلام الليل أو لا تراه العين تسأل الله أن يعفيك ويعافيك منه ويحفظك ولذلك إذا كنت تصلي في البيت يخشى عليك أن الحصانة قد انفكت وإذا كان أبنائك يصلون بجوار سرورهم ويخرجون إلى مدارسهم وتحرِص على حضورهم الطابور الصباحي يغيبون عن الله ويحضرون بين يدي عباد الله من الذي يحفظهم ذكاؤك رعايتك قرب الطريق لهم السياره جديده كل هذه اسباب يا حبيبنا لذلك اعظم السبب ان تعلق قلوبهم في الحافظ سبحانه والحفيظ سبحانه فهو حافظ وحفيظ فلا بد ان نعلقهم به نخشى عليهم نخاف عليهم والله ان العبد إنه في ظلمة الفتن التي نراها حوادث سير أمراض خطرة السحر وقد انتشر في بعض البيئات والعيون التي حاسدة لا ترضى بقسمة الله وتعترض على قضاء الله كثر الذين يعينون ويحسدون ويكيدون ويسحرون والحوادث والأدواء من الذي يحفظنا في هذا كله؟ إنه الله ما علاقتنا بالله؟ بعضنا لا يصلي الفجر جماعة ومن حا من اشد ما يحفظك تصلي الفجر جماعة والعشاء جماعة حتى تكون في الليل في حفظه وفي النهار في حفظه والا فانه يخشى عليك ومما يحفظ العبد ايضا الاوراد اذكار الصباح واذكار الليل كيف عبد يخرج للدنيا ويسرح في الدنيا ويتقلب في مناكبها وهو لم يسأل الله أن يحفظه الذكر قراءة المعوذات في آخر صلوات في صلاة الفجر والمغرب تردد المعوذات ثلاثا حتى تقوى حصانتك ويقوى حفظ الله لك أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق إذا دخلت مكانا بسم الله الذي لا يضرُّ مع اسمه شيءٌ في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لا يضرُّك شيء آية الكرسي عند النوم تنام ولا يقربُك شيطان بل وعلى رأسك ملك تبارك الله أي حفظٍ هذا؟ نعم والأوراد كثيرة لا بد أن نعلمها أبناءنا ليكونوا في الحصن الجميل وفي الحفظ الجميل من الرب العظيم سبحانه وتعالى